Supergizakia. Txoria da, egazkina. Ez, Supergizakia kontzertu filosofikoa da, eta ni txek garatu zuen. Eta nor da Supergizakia. Gizakiaren haultasunetik datozen joera gainditu, eta bizitza baiestatzen duena. Baina ni txek zer esan zuen ulertzeko, emeretzigarren mendera jo beharra dago. Friedrich Nietzsche, milazortzideuntabera hogeita jaio zen orduko Prusian. Emeretzigarren mende amaiera, iraultzen garaia izan zen iraultza liberalarena, iraultza industrialarena eta baita iraultza zientifikoarena ere. Darwinen evoluzioaren teoriak hankaz gora jarri zuen gizakia eta naturaren arteko harremana ulertzeko modua. Azken finean, giza berea animalia da, bat besteen artean. Testu inguru horretan, kultur korronte romantikoa garatu zen. Ilustrazio garaian arrazoimenak zuen zentraltasuna kolokan jarri zuen eta sentimendua zein pasioa goraipatu era horretan, koka daiteke nixeren lana ere. Unibertsitatean eta garaiko intelektualen zirkuluetan aritu zenain bat urtez, baina urte emankorrena korrenak kanpo igarotakoak izan ziren. Milazortzire eun eta irurogeita mesortzian laguntzarrak alboratu zituen eta bere egunak pentsamenduari eskainizizkion zutsuki. Milazortzire eun eta larrogeita bederatzean demenzia eragintzion kolapso mentala izan zuen eta hortik aurrerako urteak arrebaren zaintzapean eman zituen hilarte. Nietzseren pentsamendua bosti ideia agusitan labur bildaiteke. Bat, bizitzako indarrak, Apollo eta Dioniso. Nietzseren arabera, bizitzan eta naturan bi indar mota daude. Apollo eta Dioniso jain kogreziarren izenak erabiltzen ditu biak bere izteko. Apolok eguzkia ordezkatzen du, edertasuna, arrazoimena eta neurritasuna. Dionisok kaldiz, kaosa, plazerra, mozkorkeria eta neurri Horregatik dio bizitzak alderdi Apolinioa eta Dionisiarra duela. Apolinioa da, bizitza ederra delako, modu neurgarrian aurkeztu daitekeelako eta forma ederreza paindu daitekeelako. Baina Dionisiarra ere bada. Bizitza, bere sakontasunean, indar kaotikoek osatzen dute, kontrola ezinak eta neurrigabeak diren indarrek. Bi, boteren aia. Nietzseren ustez munduaren motorra boteren aia da. Naturako indar guztien barnean aurkitzen da baita gizakiaren ere. Izaki guztiek dute helburu irautea, jarraitzea, hedatzea, euren indarra erakustea eta beste indarrak eraldatzea. Boteren aia desira maigabea da nola bait gauzen eta izakien barne indar moduko bat etengabe kanporatzeko beharra duena. Eta nola kanporatzen da? Sorkuntzaren bidez. Sortuz, eraldatuz eta suntxituz. Sorkuntza ez da gizakiaren asoilik ordea. Indar guztiek sortzen dute. Hiru. Nihilismoa gainditu beharreko gaitza. Ziurrenik ni da kristal kultura eta balioak modu sakonenean kritikatu dituen filosofoa. Hilda jainkoa, iragarri zuen. Jainkori gabe gure balio sistema osoa irean zintzilik dagoela erakutsita. Balioak izakiak ematen die gauzei. Eta horregatik, guk geuk berrezarri beharko genituzke balioak bizitzan esklabo egoeratik irtetzeko. Artaldetik ateratzeko gonbita da Nietzscheren filosofia. Nihilismoa definizioz, bizitzaren zentzua edo balioa ukatzen duen korrontea da. Haren arabera, bizitzak ez dauka zentsurik eta ezin du eduki. Nietzscheren arabera ordea, bizitza berada jarraitu beharreko balio bakarra. Bere alderdi kaotiko eta Dionisiarra barne. Ni listatzat du Platon eta Socratesek asitako tradizio filosofiko osoa. Bizitzari zentzua emateko, balio faltxuak hartzen dituztelako oinarri. Ongia edo egia, adibidez. Nietzscheren arabera, erlijio judeokristauek esklauaren morala gaienduarazi dute. Gizartean moralki gutxiesten da indartsua dena eta boterea duena, eta gerra deklaratzen zaie sexuari, senari edo sentimenduei. Horrek gizakia apal obediente eta zintzo bilakatzen du. Esklabo azken finean, biak kritikatzen ditu: racionalismoa bizitzari zentzua razionalki emana izatea. Eta kontrakoa, nihilismoa, non-baliorik ez dagoen, ez erkeztaukan baliorik. Lau, vitalismoa. Nihilismoaren aurrean, bestelako ikuspegi bat proposatzen du nihitzek, vitalismoa. Mundua ez dago ordenatua, mundua mugimendua da, mugarik gabeko indar kaotikoen multzoa. Zientziaren bidez, indarroiek modu harmoniko batean irudikatzen ditugu, baina hori ilusioa besterik ez da. Vitalismoaren arabera, bizitza bera da helburua eta balio nagusia. Nihitek, arrazoiaz gain, gorputza, sena, irrazionaltasuna natura, indarra eta bizira upena balio estenditu. Edo beste modu batera esan da. Bizitza den bezalakoa onartzen du, kaotikoa eta kontrola ezina. Bost, supergizakia. Nitxeren ustez, nihilismoak gizakiaren ahultasun poziziotik sortzen dira. Esklaboari supergizakia kontrai dio. Bizitza baiestatzen duen gizaki indartsua da. Bere boteren ahiari jarraitzen diona. Eta autosuperazioa duen alege. Ez dago erlijioaren menpe, baina ez da arrazoimenaren edo balio moralen menpe ere. Bizi nahi du, aske izan, norbera izatera iritsi. Supergizakiaren ikuspegitik askatasuna borondate propio eta indartxu baten jarduna da. Moralaren edo ara unibertsalen menpe dagoen edo zein, aula izango da eta haultzen joango da. Ideia haue guztiek Nietzseren eriotzaren ostean izandako garapena ezin da gabe utzi. Iliostean bere arreba egintzen bere lanaren jabe, eta antisemita eta nazien gertukoa gertukoazenez bere pentsamendua nazien idearioaren zerbitzura jartzeko aleginak egintzituen. Hortaz, Nietzseren pentsamenduak nazismoaren eta antisemitismoaren garapenean eragina izan zuen. Horrek ez du esan nahi ordea, Nietzsche bera nazia zenik. Aregeiago, badakigu berelduaroan, Alemaniaren bilakaera nazionalista eta antisemita gaitzutsu zuela. Hortik ere atera daiteke irakaspena. Zilosoforik argiena ere, ez da bere ideiek etorkizunean egingo duten bidea kontrolatzeko gai.